Kaixo denoi, aspaldiko eta urte berri hon! E, seguruna urterriak bat ez da izango, urteko egunik egokina bideo bat publikatzeko, Baino bueno, alare, Euskal Herri erdia etxen konfinatuta da ordun, igual ez da, momentu txarrare, etxen konfinatuta aotea tokatze baldin bazaizu, musu ondi bat, animo! Alare, egun ona edo txarra izan berdin dio ze kontua da gauza bat komentatu nahi dizuetela eta ja egin nahi dutela. Azkenaldi nahiko buelta ematen nahi naiz e, YouTubeko kanalaren historia honi ze, bueno, konturatuko zinaten bezala nahiko alboratuta nahiko utzita daukat. Bi bat urte ooso zehar lau bideo bakarrik publikatu ditut. Eta egia esan ni pixkat arritu naiz zenbaki honekin, zen bideo egiteko sartu naiz kontatzea eta ustenun, Peiskargai jo beintzat izango ziela, baina ez, lau bideo bakarrekin ditut urte oso baten eta azkenengoa iraila hasieran izantzan. Bueno, ba bideo editatzen nahi naiz, berriz hasartu nahi ez bazpare kontatzea zenbat bideoen dituten 2021 baten eta ez di 4, 5 dia ja kontatzea hasdu hintzait ematen unez, baina bueno, mezua berdina da. Eta esandakoa bazkenaldin bueltazkoa ematen nahi naiz e, gai honi, zepena hondia emango oliake kanala besteri gabe hiltzen usteak, ez? Ba, bintzat, Bukatu behar baldin bada, ba bukatu, eta segi nahi baldin badet, ba nola segi nahi deten erabaki, baina hoxe behintzat, erabaki bat izan da Ordon gauza bat pentsatu dut, hau kanaleko laro gaita bideoa da, uste, ondo ongo litzatekela, egun garren bideora behintzat iristea. Zenbaki boro bat izatea behintzat ez, ba esan ahal izateko egun bideoko ekarpen egin diot euskerazko youtuberi. Wau! Wow! <laughs> ba baxe, egun bideo, zazpi falta zaizkit? Ez dira asko. Ta ganea, hemen digutsia urtarrilak amazazpin, kanalak bost urte beteko ditu. Beste zenbaki borobil bat. Ordun zein da nire asmoa ba, kanalak bost urte betetzen dituen egun hortan, egun garren bideoa argitaratzea. Hoxe da, oaingoz, 2018 nire asmo edo proposito zehatz bakarra. Eta, seguru naho, beteko detela, ez baldin badabeintzat, inguruan zusteko e, ez behar haundi egirik ertatzen, espero dezagun ez etz. Eta hortik gana zer? Ba, egia esan ez dakit, ez detartu erabakiriko haindik. Benetan, oa ingoz, asmoa da, egun bideoiek egitea, eta urtarriak amazazpin, ba, itzen godeu, ikusiko deu! Eta hoxe ezan hau da kontatu nahi nuna, ba, datozen egunetan e, lengo urte oso baino gehiu ikusiko nautzue hemendikan, alare, bueno, ez espero oso bideo lan duak, eh? ez ditela demoraik emango kriston bideo keiteko, baino ehun zenbaki hortara bai eritxin nahi dut, eta hori da kompromisoa. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta horren arte? adio! Horon, zein da nere asmoa? Kanalak ehun urte betetzen dituen, oi, ehun urte! <laughs>